فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الأفكسين حامين من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة هي وأخواتها يقول في أحد الأسئلة في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة سبعة أيام لا يبرحون مكان العزاء ويتردد المعارف على مكان العزاء من ثلاثة أيام تذبح الذبايح طيلة تلك المدة ماذا عن ذلك جزاكم الله خيرا ونرجو النصح والتوجيه المثل العزاء مدة معلومة من <تصفيق> السنة للمؤمن والمؤمنة التالية على أي حال كان في الطريق أو في البيت <تصفيق> بعد الموت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعدها وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم بل المؤمن يعزي إخوانه بالله والأم تعزي أخواتها بالله وأقاربها وجيرانها تعزي وأما كونهم يلزمون يعني الى البيت سبعه ايام او ثلاثه ايام هذه لا ما بل يخرجون بحاجاتهم وبأعمالهم وما ومن صادفهم في الطريق او في محل العمل او في البيت عزاهم واذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم اخوانهم عزاهم فلا باس اما أن يصنعون للناس وليمه وينبعون بايح من اجل الميت فهذه يعني بدعه من عمل الجاهلين لا يقول جريد بن عبد الله بن بجر رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى الميت وصلاه الطعام بعد الدفن كنا نعده on من المياه فليصل اهل الميت اصنعوا الطعام للناس بسبب لكن اذا اهدى اليهم جيرانهم او اقاربهم طعاما فهذا لا باس به بل هو السحب ان يهدي الجيران او الاقارب الى الميت طعاما لانهم مشغولون بالمصيبه فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم امر اهل بيته عليه الصلاه والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن ابي طالب من الشام قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لاهل, لأهل جعفر طعاما فقد اتاهم ويشغلهم فاذا صنع الجيران او الاقارب لاهل طعاما فهذا مشروع واذا دعا إليه الميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف واكلوا فلا باس لأنه كان يكون طعاما كثيرا فيحتاج الى من ياكله فإذا نعم. دعوا جيرانهم او بعض اقاربهم للاكل معهم فلا باس بذلك وهكذا لو نزل ضيف لو نزل بأهل الميت ضيف وصنعوا له طعاما فلا حرج في ذلك لان هذا ليس من اجل الميت بل من اجل الضيف وفق الله الجميع. اللهم <تصفيق> امين جزاكم الله خيرا.